Вікна майстерні скульптора, автора взірваного пам'ятника Юрія Макушина виходять саме на монумент. Нині тут працює його син Віктор. Саме він і побачив наслідки вибуху першим. З ужасом, це, тому, що це так, дуже важко, коли розривається розрознання іскусства. Вікна прийде сюди і випадаємо, що в моїй мистерській, як і у всіх наших колег, біда. окна вікна повелетали фармуги що стекла повністю вирішили. чистий виходить, нічого не залишилося». Шматок від пам'ятника знайшла Юлія Гур'єва у майстерні свого батька. Тут так само розбиті вікна. «Ночі вже не пішли майстерські, Наутро вже були тут. Ну і зрозуміло, що у всіх мастерських вибите окна, стекла. Прийшла, коли до то побачила на полу ще кусок пам'ятника». Кількома поверхами вище творча майстерня Миколаївської художниці Тетяни Купцової. Живе жінка поруч. Дождь, чула, выбух. Взрыв такой, что наш дом подскочил. Единичный, мощный взрыв. И тут же выкладывают э, в сети, что взорвали этот памятник. И я понимаю, что мы без окон. Один стакан разбился. Вот это, слава Богу. Ни картины, ничего, поскольку это все э, так стоит, что не это самое. Не... Натурний фонд нічого не пострадав, Ну в всі. от залишилася одна форточка. У поліції підрив не коментують. Справу передали Службі безпеки України. Відомості за вказаним фактом внесені до журналу «Єдиного обліку». Наразі матеріали передано до СБУ для подальшої перевірки. У Службі безпеки вибух не коментують. Нагадаємо, у Миколаєві ввечері 19 жовтня пролунав вибух. Згодом начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував фото зруйнованого пам'ятника співробітникам міліції, які загинули у період Другої світової та громадянських війн. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.